Це два корпуси Писарівського ліцею Вітовецької селищної ради, де нині навчаються учні середніх та старших класів. За словами директора закладу Володимира Прута, решту чотири закінчили розбирати 21 лютого минулого року, щоб розчистити місце для будівництва нового приміщення ліцею. Дев'ятикласниця Ілона Дідух каже, усі її однокласники з нетерпінням очікують на початок робіт. Хотілося б нову школу, хотілось б випуститись з 11 класу вже в новій, омріяній і довгоціканій школі. Ми мали будувати, а почалася війна, і всі плани зруйнували. Будівництво нової школи мріє кількох поколінь жителів Писарівки, розповідає вчителька Писарівського ліцею Оксана Полякова. Що я навчалася в школі, і тоді вже було заплановано будівництво нової школи. Ми бігаємо з класу в клас. У нас один пристрій в одному класі, так інший немає, цей перехід подруги і, наприклад, і водопостачання, так? і туалет у нас на вулиці. За словами директора Писарівського ліцея Володимира Прота, старі корпуси їхнього навчального закладу були збудовані у 1956-58 роках. Будувалися без проєктів, це були швидко збудовані приміщення, в плані тому, що в подальшому буде збудована школа нова. У 1905 році за планом мала бути новобудова зв'язку з тим, що з Радянського Союзу припинилися будівництво, з того часу весь час надія в тому, що школа буде. І у 2022 році ми попадаємо під програму велике будівництво. Нарешті ну, мала збутись давня мрія жителів села, учнів. 152 учні нині навчаються у Писарівському ліцеї, каже Володимир Пруд. Початкова школа у нас в окремому приміщенні, старий дитячий садок, ми переобладнали, і початкова школа 68 дітей, вони знаходяться у приміщенні старого дитячого садка. Нове приміщення, де змогу і осучаснити освітній процес, і мати нове приміщення із їдальною та санвузлом всередині, і знову об'єднати молодші та старші класи, розповідає директор ліцею. За моєю спиною знаходяться розвалені де мала бути нова школа? Ми розібрали старі приміщення, і на цьому місці мала бути нова. Залишилось приміщення, яке знаходиться про... ліворуч від мене, це приміщення, воно є аварійним, воно підтверджене. Перебування дітей у цьому приміщенні... Ну, не може бути, але, на жаль, ми не маємо іншої можливості. 3 березня минулого року мали розпочати роботи зі зведення нових корпусів ліцею, каже Вітовецький селищний голова Ігор Степанюк. Якби не кляті вороги, то ми б вже мали Тут корпус, зведений корпус. Планувалася школа, будівництво школи розплановане було на два роки. Вартість кошторисна була близько 90 мільйонів по цінах на 2021 рік. Тому ми всі чекаємо скорішої перемоги. Зараз, поки призупинена ця програма, то кошти заморожені і капітального будівництва зараз ми не ведемо. Це в зв'язку з постановами там, Кабінету міністрів. Кошти необхідні великі і самотужки громада будівництва ну, не, не, не, не, школу не побудує. Коли розпочнеться будівництво Писарівського ліцею – невідомо, каже директорка Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Дар'я Басюк. За її словами, через дію 590-ї постанови Кабміну нині фінансування капітального будівництва призупинено. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.